«Україна починається з тебе, В'ячеслав Чорново. Бережіть розумних, освічених, здатних до роботи людей. Павло Скоропадський. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Бакарчук. І таких вислівів ми зробили 20. Вони розміщені на задньої частині наших батьків. Ідея надрукувати вислови відомих українців про Україну до Дня Незалежності належить колективу комунального підприємства «Миколаїв ПАС-Транс», говорить його директор Олексій Ушаков. «Цитати вибирали ті, які подобаються працівникам нашого підприємства. Це було колективне рішення, як міні голосування було зроблено та обрано 20 цитат». Загальна кількість таких квитків – 100 тисяч. Їх вистачить приблизно на місяць. В обігу – з початку серпня. На напис на зворотній стороні квитка пасажир комунального транспорту Дмитро звернув увагу відразу. Тому що задня сторона завжди пуста, тут щось написано. Це незвичайне нововведення. Не знаю, як сказати, класне чи ні? Ну сподобалось. Вважаю, що це буде вже традиція. На наступний рік ми зробимо щось аналогічне та інші якісь цитати підберемо та розмістимо на зворотній стороні наших квитків. Ольга Руда, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.